كن دائما متوكلا على الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فدائما متوكلا على الله اي معتمدا عليه واثقا به ملتجئا اليه لا تتوكل على نفسك ولا على احد من خلق الله واجعل توكلك كله على الله سبحانه وتعالى وثق به والثقه كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين هي خلاصه التوكل فالثقه لا تكون الا بالله لا تكون بالنفس ولا بالمخلوقات الثقه لا تكون الا بالله وكيف تثق بنفسك وانت تقول ولا تكل الى نفسي طرفه عين فالثقه التي هي خلاصه التوكل لا تكون الا بالله سبحانه وتعالى توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد هذه ثمره التوكل على الله